شستم کار کنم پولامو بیشتر کنم زحمت بکشم خودمو تا دو سال دیگه باز نشست کنم برای روزای باز یه شگرددی ثابت پیدا کنم های خودتم بله مجاهای خودمان مشخص نیست؟ مجاهای طبیعی هستن شون بدم ولی ویدیو خیلی قشنگی گرفتم با برای خونم خرید انجام بدم لوستر من نخریدم 7-8 ماه من دارم توی خونه زندگی میکنم بدون لوستر واقعا این آدم عرضش دنبال کردن داره خود مادر سکت داری دنبال هم میکنی ساعت سیبه خسنم چست می نصف شبی بعد به مردم میگی که این دنبال کردن داره خود پیگیرتر از همه این مادر خیلی بیادبم خیلی بیادب بابرم نخون بکارم بابرم کس خب من فقط اومدم ببینم کیا بی دارن کیا خوابن که دارن قلب سیاه ها بی دارن کس بیدن ساعت 3 نصف شب من قلب سیاه ها رو بلاک نمی کنم پردر میارم چرا بلاکشون کنم وقتی منبعی در آمده من <تصفيق> بین میگن یه زن بخش ببین میگن یه زن بیزنس که بیزنس با احساساتش چی چی چی چی چی قاطی نمی قاطی نمی خب. ما منش باید برم آرایشم رو پاک کنم بیاین اینجا ببینم این نور احمق چلق چلق میکنه نه میکنه کنه او شیت اوه موجه های طبی یس yes, بیچ خب به این شبیه چه آرایشی کرد؟ مجبورم شب ویدیو بگیرم به خاطر اینکه پرده ندارم چونکه اگر روز بگیرم آقا چون نمیدوننی اون نمیدونه دردم رو به کی بگم که بفهمه. ندا بجدانن تا حالا دادی مورد شورتون رو ببرم چقدر به فکر سیکسی چقدر به فکر س... فکر سیکسی آقا بیاد کسی یه بیزنسی در مورد سیکس ارائه بده ما میلیارد میشیم به خدا ازش این, این ملت تو تح سیکس مونده به خدا؟ هر هرکی بلده یه یه بیزنس چیزی در رابطه با این موضوع بسازه من اولی نفر هستم میپرم توش رایگانم حاضرم تبلیغ کنم چون میدونم توش پوله یه آلمه ببینی ساعت چهار صبح الان وقت از آن صبح اینا در مورد سکس و اینا حرف میزنم 24 ای fucking 7 6 این چنقا کوتاه پا دارم ویدیو چیزش کردم. خب. خلاص. نور پردازیم تو ببینم. نشون بدم بعضی‌تامو. تشنه پن کامنت. تشنه فلان و فلانان به خدا حرف قشنگی نیست. ولی خب تشنه فلان و فلانم دیگه. و این یه مارکتی هستش که میتونی روش تسلط پیدا کن تلیاردر میشی اصلا ازش داری تا الان به ازان فکر کردی؟ نه عزیزم این همه فکر امیختر چرا باید به ازان فکر کنم من؟ ایوه کامنت ها دیگه برای من نمیاد چرا؟ هلو؟ همه چی استاد